Jag heter Olivia Markström och jag pluggar strategi. När man kommer hem till mig så tror jag att man märker ganska fort vad jag tycker om. Växter och så har jag väldigt mycket av mina egna bilder på vägarna. I och med att jag utbildar fotografer sen tidigare så jag har jag ett stort intresse för foto och kameror. Jag har samlat på kameror x antal år och har ett par stycken. Jag sökte digital strategi för att jag tänkte att det är ett bra komplement till vad jag har Plugga tidigare Det är liksom en annan sidan av branschen som jag har varit på. Just nu tycker jag att det mest intressanta är user experience. Det känns som att jag är lite väldigt personlighet också, att analysera människor. Jo, jag tror det. Jag tror det kommer ganska naturligt när jag har fotat så länge att jag är bra för att liksom titta på hur människor beter sig och liksom anpassa mig efter det. Annars är det ganska svårt att få personer som är framför kameran att bli bekväma.